Із двома героями-захисниками України попрощалися в обласному центрі. На Хмельниччині купають цукрові буряки. Чи вплинули дощі на врожайність та якість овочу? Та чи буде область цукром? В обласному департаменті освіти пояснили, чи підуть школярі області на традиційні осінні канікули цьогоріч. Зрізали дерев на три мільйони гривень. На Хмельниччині, з'ясовуючи закону, в одному з лісів провели санітарну виробку.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 Він пішов на війну свідомо. У нього залишився угу. син, що класник Назарчик. Заради нього він приїхав, заради нього він загинув, заради усіх нас. Яка слава стоїть на землі, незмінна, усе вітінні слабше, усе вісні поплудніше. Він спочатку займався активно волонтерством, а потім він був призваний до війська, він сам цього бажав, він був дійсно справжнім патріотом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 П'ятого числа ми отримали фотографії. Вони звільнили Шевченківка. Є фотографія, де вони всі стоять молоді, і красиві. А шостого вечора нам вже подзвонили, Сказали, що їх троє загиблих, і серед тих трьох є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 Твої. Дуже був хорошим хлопцем. Про нього дуже хорошо люди відзивалися. Шкода такої людини. Я тільки похоронила внука, навірно, його будуть хоронити коло мов. Олексій з перших днів прийшов добровільцем до нас, Хмельницький РТЦК, і виявив бажання нести службу і захищати нашу державу час виконання бойових обов'язків попав під обстріл, де і отримав поранення. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельницький. У фермерському господарстві Пасічної Старосинявської громади цукрові буряки вирощують на площі 180 гектарів. Що, каже фермер Микола Повх, складає майже третину їхніх угідь. За його словами, урожайність корени плодів цього року не менша, ніж у попередні роки. Десь 600. 700. Комбайнер Анатолій Фищук каже, така урожайність навіть вища, ніж торік. Так, ну, да, урожай хороший цей рік. Багато краш. Цукрові буряки не в усій області вродили так, як у пасічній, каже спеціалістка з рослинництва Ванда Сердюк. Вже викопано близько чотирьох тисяч гектарів цукрового буряка, середня урожайність 480 центнерів. Тенденція йде до збільшення, бо маса цукрових буряків непогана. За її словами, через затяжні дощі буряки почали копати десь на місяць пізніше оптимальних строків, але волога не була й зайва коренеплодом. Вони набрали маси. А от цукристі цього року дещо менше, каже Ванда. Цукристість зменшена в цьому році, від базової десь на 2-3 менше, але разом зі, з, з цим, ми плануємо, що виробництва цукру буде в межах мільйона тонн, а це повністю задовільнить потреби мешканців, як Хмельницького, так і інших областей, які купують наш цукор. Цукор – це все-таки стаття експортного доходу, тому я вважаю, що цукровий буряк – це така культура, якою треба займатися. Буряки з усієї площі, каже комбайнер фермерського господарства Пасічної, зберуть швидко, бо техніка високопродуктивна. Думаю, так. Аби погода була. Господарство працює з цукроварною, розповідає фермер на давальницьких умовах 50 на 45. Тому тут надіються, що відпусна ціна цукру не зменшиться. При цій ціні на цукор нормальна. За його словами, у кожен гектар поля під цукровими буряками цього року вклали значно більші гроші, ніж торік. Десь біля 70 тисяч гривень. Подорожчало міндобриво в три рази з порівняно з 100-річним роком, а засоби захисту десь в два рази. І солярка в два рази. Зі слів Ванди Сердюк, цього року цукрових буряків посіяли на площі менше, ніж торік через холодну й дощову весну. Та прогнози на урожай оптимістичні. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Осінні канікули у школах Хмельниччини рекомендують відтермінувати. Про це розповіла директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дар'я Басюк. Натомість, за її словами, рішення про канікули ухвалюватимуть відділи освіти територіальних громад. Сьогодні наш департамент підготував листа до усіх територіальних громад і до керівників закладів освіти стосовно того, щоб по максимуму використати теплу пору року і продовжити навчання в очному або змішаному режимі. Тобто ми рекомендуємо не оголошувати канікули в звичний період у жовтні місяці, а відтермінувати їх до листопада або, можливо, навіть грудня. Також закладам освіти рекомендовано розглянути це питання можливо, перейти в насибу. Мистрову форму навчання з врахуванням того, що січень-люти ми плануємо все таки пониження температури і можливість переходу на дистанційку рішення про канікули для закладів освіти приймає засновник, тобто відповідно це відділ освіти територіальної громади або обласна адміністрація, якщо це говориться про заклади обласного підпорядкування. На Google-мапі фіксуємо у лісі своє місце розташування. Праворуч від лісової дороги 7 та 12 виділи 48-го кварталу, де, за словами колишнього працівника лісокомунального підприємства «Краселів ліс» Віктора Холода, виробила дерева, не маючи відповідних документів. Це 48-й квартал, в лісорубному квітку, в них були Включені відділа 13, 18 і 21. Рішив вирізати незаконно сьомий виділ і 12, на яких порубочного квитка не було. За словами Віктора Холоду, на виробці відсутні спеціальні позначки. На столбиках має писатися квартал, виділ і рік, який того всього тут немає в цьому лісі. По пеньках, як ви бачите, вони без клейма, без нічого абсолютного. Без документів вирізали, каже Віктор Холод, 500 дерев на субу 3 мільйони гривень. Більше 500 дерев породи ясен. Ціна десь приблизно 5-6 тисяч дерева. Санітарна вибіркова рубка на 48-му кварталі проводилась у 2021 році, говорить лісничий лісокомунального підприємства «Краселівліс» Вадим Сабадаш. Лісорубний квиток у нас виділений 8 липня 2021 року. 48-й квартал і в нього є три виділи: 13, 18, 21 виділ. Площа, можу вам сказати, так само, 2,4, 5,2, 2,5 гектара. Це були ясенова рубка. Лісничі показують документи, що мали право на санітарну рубку. Лісорубні квітки 25 вересня 2017 року, де на, даній, на даному кварталі проходила рубка. По 12-му ну по 7-му виділі. Там, з заявою щодо виробки лісу Віктор Холод виступив на заслучненській сесії сільради. Її голова Анатолій Розумний каже, звернеться щодо виробки до правоохоронців. Чи прийнято відповідна заява, коли вона надійшла, як вона наразі розглядається, яка перспектива даного розгляду. Все, що можу, я зробити наразі. У Хмельницькій окружній прокуратурі заяву, з якою звернувся колишній працівник Красильов Ліс Віктор Холод, передавали до поліції, розповідає перший заступник керівника прокуратури Олег Намистюк. Наразі поліція проводить відповідну перевірку, каже інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. До поліції надійшла заява про незаконну виробку дерев на території лісокомунального сільського господарського підприємства «Креселів Ліс» в Заслучницькій територіальній громаді. Дану заяву було скеровано на розгляд до відділу поліцейської діяльності номер один місто Креселів. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.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 В плані того, що вона може працювати без електроенергії, без води. Недолік один – це тільки велика вага відносно, якщо це піч великої потужності. Багато поверхових будинках, згідно будівельних стандартів, можна розміщувати пічний прилад тільки на останньому поверсі. Тетяна Ворожцова, Вікторія Мельник, Дем'ян Цегульник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.